સાર દી ને સટ વાળી નાની મોટી સાદી ને સટવાળી નાની મોટી છોડી પવન खाली रखेलींदी वड़े तो खाली रखे उन्दी वड़े तो पानड़ा फूल बड़ो तोड़ी तोड़ी पानड़ा न फूल बड़ो तोड़ी तोड़ी चलो चलो चलो रमिए वड़ी हो તને મારું ગીત ગમ્યું જો ગમ્યું હોય તો તમે